porque estamos aquí diante, para facernos oír, a ver se si alguén nos escoita, porque solicitamos, creo que tres veces, reunión coa conselleira, con Beatriz Mato, e a única vez que se nos recibeu foi o vicesecretario de Benestar ou de, de, de subvencións, algo así. E este home dixo que ele iba a mirar a ver que era lo que estaba pasando, pero que no veían nada normal en los papeles. Eh, o señor Agustín Hernández, O, o señor alcalde de Santiago pedimosle tamén unha entrevista o día 4 de noviembre, se mal non recordo e a día de hoxe, 25 de marzo de 2015 non nos recibeu e o señor presidente da xunta creo que lle cae isto moi grande a ela, a señora Beatriz Mato a situación vendada de que os traballadores de Rede Galega de Quioscos levan sin cobrar, vai facer a 4 meses, dende o mes de decembro saneiro, febreiro e con este vai a ser o cuarto, a parte sella debe dar tamén a nómina do mes de Nadal. Estamos a falar de xente que pertenece a un colectivo especialmente sensible, estamos falando de xente que ten discapacidade, que cobra un salario mínimo interprofesional e que traballa en centros especiais de emprego. Estamos a falar de que a Xunta de Galicia, por eso se tamén nos eh, ponemos diante do o Parlamento, eh, está eludindo totalmente a súa responsabilidade neste conflito. A Xunta de Galicia, o ano pasado, no ano 2014, concedeu subvencións millonarias a Kogami e a Galega de Economía Social, eh, a cambio de seguir mantendo abertos os centros especiais de emprego. A sorpresa é que no mes de outubro solicitan un concurso de acreedores voluntario, no momento en que o solicita non adevedan eles mesmos o, o DIN, eh, nunha reunión que mantenhen cos eh, representantes sindicales, que non adevedan, eh, que non teñen ningún tipo de díveda. A partir de aí, empezan eles mesmos a crear as dívedas para justificar as ah, ás que están sendo sometidas os traballadores e traballadoras de Red Galega de Quioscos. A Comisión Sobreiras estamos aquí apoyando a estes traballadores que levan desde o mes de outubro que se abriu un concurso de acreedores, a empresa abriu un concurso de acreedores e levan desde o mes de outubro en vilo co seus postos de traballo. A empresa o que quería era unha resistión total dos postos de traballo e que todos foran a calle. Estamos falando de xente con discapacidad que, que cobran de media 645 euros Queremos a readmisión de todos os traballadores e, sobre todo, queremos que tanto Cogami como Galega de Economía Social, que consideramos que son grupo de empresas ao redor de rede galega de kioscos, que se faga responsable desta situación tan desesperada para, para estas personas. Estamos hoxe diante do Parlamento de Galicia porque consideramos que a xunta de Galicia tamén é responsable desta situación porque son eh, máis de 2 millóns de, de euros que o ano pasado recibiu rede galega de Quioscos e que eh, hai que pedir responsabilidades. No mes de, de maio eh, presentaron un plan de viabilidade que levaba unha suma de diñeiro considerable para que a viabilidade dos quioscos fora para adiante. Eh, no mes de outubro presentan concurso de acreedores e ese diñeiro que era para que revitalizar Os quioscos non non non se lle piden por parte da xunta de Galicia Por esoxe estamos diante do Parlamento de Galicia para que interveña que creemos que ten tamén eh, facultad para poder facelo. Estamos a falar de que se solicitaron eh, en distintas ocasións eh, reunións a propia conselleira Beatriz Mato e o alcalde en concreto de Compostela para que eh, nos disera eh, como estaba a situación da concesión dos quioscos aquí, igual se fixo no resto das comarcas. Eh, a día de hoxe non deu ninguna resposta e o mesmo pasou que a conselleira Beatriz Mato. A día de hoxe non deu ningún tipo de resposta, co cual nos vemos obrigados ante a desidia desta señora a solicitar unha reunión o propio presidente da Xunta, eh Alberto Núñez Feijo. A día de hoxe non temos resposta, nin a conselleira Beatriz Mato, eh, nin o alcalde daqui, nin o presidente da Xunta de Galicia, eh nin o propio Anxo Queiruga, presidente de Cogami, eh, se interesa pola situación que están eh, eh, sometidos os propios traballadores e eh, traballadoras da Rede Galega de Quioscos posto que non teñen incartos para a súa propia medicación. Estamos a falar de xente que apenas cobraba o salario mínimo interprofesional, xente que se veu abocada a irse para a voltar para a casa de seus pais, xente que non pode costearse a medicación, xente que eh, ten que ir aos comedores sociales para que lles den... Eh, axuda. Os afectados eh, de Red de Galega de Quiosco son 95 traballadores pero estamos a falar non sólo dos 95 traballadores que estamos a falar de 95 eh, familias en toda Galicia afectadas precisamente por este conflito posto que na maioría de estes casos é o único ingreso co que contan eh, na vivenda. A situación a que estamos pois é moi dura porque estamos desde diciembre sin cobrar eh, Por exemplo, hai xente que non tiña máis ou non entra máis sueldo na casa que o, o sueldo que tiñamos pequeno na, nesta empresa e a verdade é que nos abocan a, a pedir, a andar de mendigando o que é noso en realidad. Sabes? E é moi duro pensar que hai xente eh, responsable que non dá a cara, nin se entrevista con nós, nin quere saber que é o que nos está pasando. De momento non tivemos resposta ninguna, nin por parte do xudgado, nin por parte de Kogami, que o señor Queiruga moito se agaba e, e se alaba e sale nas televisións e, e, e, e con presidentes e con vicepresidentes e nisiquera ten a decencia de pedirnos a nós ou de darnos a nós, mellor dito, unha reunión. O máis extraño é que tendo tantos cartos e tantas subvencións diga que a nosa empresa daba pérdidas. Él sabe que está mentindo máis que Judas, porque iso é unha gran mentira. A nosa empresa sempre foi eh, solvente. Que agora queira facer Kogami, Queiruga, Sestallo, Maite Gutiérrez e máis a señora Beatriz Mato. Un, un lastre é algo que eu non penso permitirlle tampouco. Morrerei no intento, morrerei. Pero, mentras tanto, que sepan que a miña morte vai encima deles. A miña e dos meus compañeros. Eu son así de radical. Vou a pelear por o que é meu e por o que é xusto para todos, hasta o final. Moriré con botas puestas defendendo o meu posto de traballo e a dos meus 95 compañeros. Que o sepa o señor presidente, a señora Beatriz Mato, o señor Queiruga, o señor Sestallo, a señora Gutiérrez... E o alcalde e Jesucristo si fai falta, pero que o sepan en toda España, que vou morrer defendéndome o posto de traballo.